כעת פרצוני להציג בפניכם את המושג של מנוע. נצילות. efficiency. מסמלים נצילות באות היוונית איתה. אמנם זה נשמע כמו E באקלית, אך מצחיקה. האות היוונית איתה מסמלת נצילות. הפירוש של נצילות ומנועים דומה לשימושי יומי ומיש למילה. נשאל אתכם איך אתם את זמנכם, מה אתם עושים רואו, נשאל אתכם, איך אתם מנצילים את הכסף שלכם? ושאליי, מה הצלחתם לעשות עם 100 השקלים שנתתי לכם? תראו שנצילות עבור מנועים היא אותו דבר. מה הצלחתם לעשות עם החומר שנתתי לה? בעולם המנועים מגדירים נצילות כעבודה שנעשתה עם האנרגיה שסופקה. לדוצו העבודה, מהי האנרגיה שסופקה בעולם של קרמו? ועסקנו קורם. האנרגיה שסופקה, היא הימגה שבאה מהמאגר הראשון הזה, זכרו שעברנו את עגולות מ-A ל-B, עשינו זאת כך שנשמור התהליך כואזי סטטי, כך שניתן לחזור חזרה במידת הצור. המערכת שומרת כל הזמן על מצב של שיגוי משקל. אם לא היה לנו המאגר كان, כאן, הטמפרטורה הייתה יורדת, ודללה התפשטות של הנפח וכל היתר, עלינו להציב את המאגר הזה שם. החום שנוסף למערכת, כפי שאמרנו זאת מספר פעמים, הוא Q1. שקולה עבודה שהמערכת עשתה בזמן הזה. כלומר, כל השטח שמתחת להקומה, לא רק מה שבתוך המעגל. החום שסופק למערכת היה Q1. ואחר יותר המערכת ציפקה חום מסוים שניסתה עבודה. אנחנו מדברים כרגע על החום שסופק למערכת. במקרה הזה, Q1. מה היה עבודה שעשתה המערכת? בסך הכל, עבודה שעשתה המערכת הוא השטח המוצל. השטח שבתוך מעגל. השטח שבתוך המעגל, שטח שבתוך המעגל קרמור. זאת הגדרת הנצילות שלנו. מופיעה בצבורת 7. לפעמים היא מבוטט באחוזים, אם זה נגיד 0.56, פעם נצילות של 56 אחוזים. בעצם אומר שהמנוי מצוגה להעביר 56 אחוזים מהנבי שסופקה לו, והחלק הזה הפך לעבודה מועידה. נשמע הגיוני, שזאת ההגדרה של נצילות. נשמע הגיוני. נשחק עם זה קצת. ונראה איזה נצילות מקבלים כשמשתמשים בחלק מהמשתנים הקשורים למעגל קרנון. מהי עבודה שעשתה המערכת? אתם מכירים את ההגדרה של אנרגיה פנימית. ההגדרה של אנרגיה פנימית הייתה יותר מועילה ממה שהיינו מצפים עם שוואה פשוטה. נכון? השינוי באנרגיה פנימית שווה לסך כל החום שסופק למערכת פחות העבודה שעשתה המערכת. נכון? כשמאשלימים העגל קרנור, כשהולכים מ-A כל הדרך חזרה עד ל-A, דרך אגל, אפשר ללכת כל הדרך גם בתימון ההפוך. בכל זאת, כשעברנו כל הדרך בפעם הראשונה, בכיוון מחוגי השעון, במנוע קרנור, עשינו עבודה. ועברנו חום מ-T1 ל-T2. אם היינו הולכים בתימון ההפוך, אנו בעצם מקלל קרנור, כשנעשו עבודה על המערכ. גם ואיתם הוא עובר את אנרגיה בטבעון ההפוך. זה היה חשוב כדי להוכיח למה מנוע קרנוע במנוע טוב ביותר, תיאורטית לפחות, מיקודת הראות של נצילות. כלומר, אתם דואגים רק למצילות. בכל אופן, דיברתי על זה. הם עוברים מעגל שלם PV, וחוזרים חזרה ל-A, מהו השינוי באנרגיה הפנימית? הוא 0. אנרגיה פנימית משתנה מצב. השינוי באנרגיה הפנימית היא 0, כמו שינוי באנטרופיה היא 0. י עוד משתני מצב, כשעוברים a חזרה ל-A, אנחנו יודעים שהשינוי באנרגיה הפנימית הוא 0, לאורך המעגל הזה. מה הוא צריך החום שסופק למערכת? חום שסופק למערכת Q1, ולאחר מכן, המערכת סתקע Q2, נכון? עובר חום למעגר השני, החום עובר Q2 למעגר השני. ואז פחות העבודה, כל זה שווה ל-0. צריך להיות ברור שזה סך החום שצופר כמה ערכת. כדי לקבל את העבודה שעשתה המערכת, אנחנו חברים W לשני אגפים, אנחנו ש-W שווה ל-Q1 פחות Q2. כשאנחנו נמצא, נציב את זה כאן. במקום W, Q1 פחות Q2 פרמונה, בהגדרת הנצילות שלנו, ואז המחנאו Q1. נעשה קצת מתמטיקה, זה מצטמצם, זה Q1, זה החום שנוסף למערכת, זה סך החום שנוסף למערכת, חלקי החום שהובר אליה. אז Q1 חלקי Q1 שווה ל-1, פחות Q2 חלקי Q1. זאת הגדרה מעניינת. התגדרה מעניינת של נצילות. עשינו קצת מנהי פעולציות הלגייה בויר, בעזרת ההגדרה של אנרגיה פנימית, נראה אם ניתן לקשר את הנצילות הטמפרטורות. זה Q1 כאן. מה היו Q1 וQ2? מה הם היו? מה היו הערכים המוחלטים שלהם? כלי להתחשב בסימנים. אני יודעים שQ2 על ידי המערכת, אז מדברים על Q2 כאנרגיה שנמסרה למערכת, זה מספר שלילי. אנחנו רוצים לדעת את היחה מוחלט של זה, וגם את היחה של 1. אני צייר את מעגל קרנו החדש, הריון ניקיון, אני אותו. צייר זה בקטן, כאן. זה צייר נפח, זה צייר רחץ. זה ברמה PV. מתקנים ממצב מסוים ועוברים בצורה איזוטרמית. איזה צבע מתאים להתפשטות איזוטרמית? אולי ידום? זאת התפשטות. איזוטרמית, אני ממצא על איזוטרמה, אני עד למצב בי, זה a ב-B אנחנו נמצאים על איזוטרמה חום Q1 נוסף אם לא השתנתה אז האנריה לא השתנתה אם השינוי באנריה שווה ל -0. החום שעובר למערכת שווה ומקזיזים אחד את השני, בגלל זה מקבלים 0, החום פיוחד, שובר למערכת, שווה לעבודה שעשתה מערכת. העבודה שעשתה מערכת היא השטח להקומה. לעקומה. עשינו את זאת מספר פעם. למה שווה שמתחת לעקומה? זה עוסף של מלבנים צרים של לחץ כפול נפח. חברים את כל המלבנים, מספר לאינסופי של מלבנים ועל אירוע חב אינפינטיסימלי, ומקבלים את השטח. מה זה? חזרה קצרה, נפח נותן עבודה, נכון? הגליל متفشت المخنه ولا كل قيمه مالها مخليين كره في الدره خامكوا تحتوا التكامل هذا بكم كمته ابعده شعارخه تاع ستار شبال الانتيغرال في س في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في אנחנו חושבים את האינטגרל של הלחץ, עשינו זאת מספר פעמים, אך אעשה זאת שוב. הלחץ, הגובה שלנו, כפול השינוי בנפח, TV. חוזרים למשוואת הגז האידיאלי, PV שווה ל-NRT, חלקים את שני הגפים בV. מקבלים P שווה ל-NRT חלקי V. אז Q1 שווה לאינטגרל, VA, ו-VB, של הדבר הקטן הזה, זה a n r t חלקי v כפול dv. כל הדברים האלה קבועים, זכרו שלנו על איזוטרמה, הטפרטורה לא משתנה, אתה נכתוב כאן t1 ואותו הטפרטורה שלנו, זאת אומרת t1, אנחנו נמצאים על איזוטרמה t1, בגלל המגע עם האגר t1. פה זה קבוע, ואנחנו נראה אותו מחוץ הנקטרל, עכשיו מזה הרבה אז לא ייכנס למכניקה של האינטגרל, אז כשיוחד שווה לאיברים הקבועים, nRT1, כפול, האינטגרל המדער הזה, מה שיש לנו? האינטגרל זה 1 חלקי V, האנטי נגזרת שזה היא אלוגריטים הטבעים, הוא חושב בשתי קצוות, מקבלים של VB, פחות אלוגריטים הטבעית של VA, ששווה אלוגריטים הטבעית של VB חלקי VA. בסדר? זה Q1. אוקיי. Okay. מהו Q2? החום Q2 הוא החלק הזה של מעגל קרנור, שעברנו ב-C ל-D. הערך המוחלט של Q2 הוא השטח שמתחת לעקומה הזאת, כאן. זאת העבודה שנעשתה למערכת. זאת הסיבה שהחסרנו אותה. שרצינו לדעת את סך העבודה שעשתה המערכת. קיבלנו את השטח המוצר כאן, כשהחסרנו את זה, ואנחנו רוצים לדעת את Q2, עלינו לקחת את האינטגרל מתחת לעקומה הזאת. מהו האינטגרל מתחת לעקומה הזאת? זה החום שיצא מהמערכת, זה החום שהוצא חוץ עם המערכת, שנעשתה עליה המוחלט של Q2, האינטגרל הזה, עשה זאת כאן, נעשה בצורה. עכשיו גבולות שונים. צריך ללכת בכיוון הנכון. כלומר, vc ל-VD. את ערך המוחלט של השטח, כי אני בגודל של Q2. אבל כן, אפשר ללכת מ-VC ל-VD, המוחלט, או ללכת מ-VD ל שטח UV. אני אעשה זאת. מ-VC זכרו שהמעגל הוא מ-VC ו-VD רוצים רק את היחד מוחת, רוצים שזה יהיה חיובי אני חשב את האינטגרל והתיגון השני ש-P כפול DV אותה מתמטיקה חודם נגיד ש שווה ל-NR הפעם הטפרטורה היא T2 אני במגע עם האגר 2 כפול הלוגריטי A של מי? במקום V B של K V A. הパーמ ALOGARYTİM מ הוא של K V D. שתי התוצאות האלה, אני ציבה там, ומנפחת אני קודם שניתן לכתוב של מנוע כאחד פחות קיו. נסתכל על זה 1 פחות קיו. 2 חלקי קיו 1 נציב את 2 שם, את 1 שם עודים שהמצילות של המנוע היא 1 פחות קיו 2 ולטוע זה כאן NRT2 כפול ללוגריטם ATE של VC חלקי כפול הטבע, של VB, חלקי VA. אפשר וכל זה רק איזה 1 אחד, 1 אחד שזביתו זה kan, זה N R T אחד, כופל הלוגריתם של V B, של K V ה-N ו-R מצמצמים, שמת logarithים ונתגבים. וכול זה, אנחנו ציוו תון שalem שבראיתי לכם ש VC חלקי VD שווה ל-VB חלקי ל-VA. אם אנחנו יודעים שאלה שבים אז זה שווה לזה, אז גם אלגורית מנתיבים שווים וניתן לצמצם אותם. מה נשאר לנו? נשאר לנו שניתן לכתוב את הנצילות כ-1 פחות. T2 חלקי T1 עבור מנוע מה שעשינו כאן? נכון למנוע כלשהו. עושינו קצת מתמטיקה, כשתמשנו בהגדרה של העבודה, אני לא רוצה לחזור זה עכשיו, זה עבור מנוע קרנור, נכון? כי שמנו את כל זה במעגל קרנור. זו תוצאה חשובה מאוד. כי בהמשך הרי לכם שמנוע קרנור, הוא בעצם המנוע בעל הנצילות האפשרית הגבוהה ביותר. בכל זאת צריך להיות זהיר. כשאמרים נצילות, פירוש הדבר הוא שבשני מאגרי טמפרטורה לא ניתן להשיג מנוע בעל נצילות יותר גבוהה, כמו מנוע קרנור. אני אומר שזה המנוע טוב יותר ופרקטי ויותר, איתו הייתם רוצים להניע את המטוש שלכם. אני אומר שהמנוע בעל הנצילות הגבוהה ביותר בין שני מאגרי הטמפרטורה האלה. הרי לכם זאת בסרטון הבא.